السلام عليكم خوتي لاباس عليكم كلشي مزيان مرحبا بخوتي عشاق الصيد وعشاق السيرت أه... كاستين والبيت كاستين اليوم غادي نديرو الانبوكسين ديال دايوا الماكينه ديال دايوا سيري 3000 يلا جات نحلوا الكارطونه أه... بالنسبه لهذا السيري هذا ماشي سيري 3000 العادي هذا سيري 3000 ال تي يعني التي تلتلاف سي اش اكس. بالنسبة للامبالج كيف تلاحظه واشنوه فيه يعني الماكينة. ديال يعني الماكينة. والورقة اللي كتخص اللي كيشري يشريب طبيعة الحل. هاتشي اللي كيف هي كارتونة دوك ما عدنا بغلط غلط. ما عدناش غلط بالنسبة للامبالج كيف كنت تلاحظه. زوين. يعني هاد السيري دي اللي هو السري تلتلاف. أه... بالنسبة لافيش تكنيك ديال ديال الماكينة كيف كتلاحظو هادو هما لي زوبسيون لي فيهم غنشوفهم من بعد اوكي أه... نحلو الماكينة على بركة الله ونشوفو المباراة شكي داير هدا بسي يعني ديال الماكينة بسي كاتالوك بس كيفاش تخدم الماكينة وبيان سور مكتوب بالشينوية دونك ما عندنا ما نديرو به. اوكي هو المهم في هادشي كامل هو الماكينه دونك كاين واحد الكتالوج اخر هنايا مكتوب هنايا باش من اللغه هنايا دونك هذا إنجلي يعني ممكن هذا يمكن نستعملوه ماشي مشكل اوكي وشنو اخر زين فيه جليدات على حسب إلّا ما تجليد اللي تيكونوا هنا في لو غولمو تبدلهم هذا الشيء اللي كاين سيتو كارتون ما فيها والو اوكي دابا ندوزو للمعقول وندوزو للشرح ديال الماكينه مقارنه مع الاخرين يعني اللي شفتو انا غنتبيهم قبل كيف كتلاحظوا هذا سيري 3000 يعني سيري 3000 هذه ديال واكروس فاير طبيعه الحل يعني اوريجينال هادي مارك اوريجينال يعني ديما اوريجينال ا يعني بالنسبه لليد كاين هذه اليد هذه الصغيره كتجي من سيري 3000 و 2000 يعني سرية الصغار بالنسبه للسيريات الكبار كتكون فيهم واحد اليد كبيره يعني بالنسبه لهاد القبطه هذه كتكون كبيره شويه يعني اللي باغي يخدم بها هذه زوينه بالنسبه للناس اللي كي بغيو يخدموا يعني يسيدوا كييدروا ماشي السورف كاستين كييدروا لاخر سبيدين يعني الصيد بتقنيه الجر المميزات ديال الماكينات هادو بارابور ماكينات اخرين شنو هما كاين هاد هذه هاد هاد الماكينات هادو ديال السورف ديال الماكينه ديال السورف كاستين مختلفين كل اختلاف يعني على الماكينات ديال يعني ديال الصيد بتقنيه الجر ااه ظاهيريا راكي نعطيكم مثال مثلا هذه ماكينه خاصه متخصصه فقط يعني في في, يعني في الصيد بتقنية الجر وفي مقابل مثلا نعطيكم ماكينه اخرى عندي هنايا هذه صني صيني هذه صني ديال الشينوا هذه خدمت بها في الصيد يعني بتقنية الجر ولكن ماشي بحال هذه يمكنش تكون بحال هذه في الخدمه طبيعه الحال حتى هي ساري تلتالاف يعني هادي كتمشي على حساب ميزانية صغيرة حيت رخيصة في الثمن ولكن عندها بزاف ديال العيوب ماشي بحال هادو اوكي نكملو بالنسبة ل... نبداو أولا بالنسبة لفيش تكنيك ديال هاد الماشين هادي هاد الماشين يعني البودي ديالها أو الجس... الجسم ديال هاد الماكينة هادي مصنوع من الكربون اوكي ماشي بلاستيك يعني مصنوع من الكربون المقوى اه وبالنسبه للسبول يعني هو هاد الطامبور هذا مصنوع من الومنيوم خفيف الوزن أه يعني درا يعني من الالومنيوم حتى هو يعني ميتاليك حتى هو أه المميزات الاخرين اللي كاينين في هذه الماكينه هذه غادي نشوفوهم مجموعين يعني تشوفو معنا مثلا نبداو بالمميزات اللي كاينين في هذه الماكينه ماشين فيها ال بي يعني فيها ام اس وبالنسبه وفيها لكي لونتيطو لونتيغوتو انفينيني بالنسبه لك البنات الاخرين لاحظتوا كتلقى فيهم البوطون ديال القتوغ الى بغيت ترجع لا ماشين لور بحال هذه ما فيهاش ما فيهاش البوطون باش كترجع لا ماشين لور غالبا مثلا كتكون هنايا بالنسبه للماكينات وكاين اللي كيتحط له هنايا لور على حسب لا ماشين اعطيكم اكزومبل مثلا اين مثلا هاد لا ماشين اللي دي هي ديال الشينوا عندها لا بوتون دو غوتور هنايا يعني يمكن لي نرجع لا ماشين لور كذلك هذه يمكن لي نرجع لا ماشين لور دونك هذه فيها ان سيستان اونتي غوتور يعني ما يمكنش ترجع البيدان لور يتعلاش بالنسبه انا بعدا تقريبا نقول من 2000 و 2001 وانا كنصيد يعني في البحر وفي في, في الواد وفي في الباراش كذلك معمري احتاجيت هاد لابوطون هادي ديال ديال الغوتوغ باش نرجع لا بي ديال اللور يعني دونك هادي افونتاج كبير يعني باش انك تنسا هاد المشكل ديال الروتور وبالنسبه للمميزات الاخرين اللي كاينه في هاد الماكينه هادي بالنسبه للبيكاب يعني لو فيرتور ديال البيكاب كيتحل مزيان البيكاب يعني ماشي بحال داك المكنه اللي كتحل البيكاب كتلقى محلول بهذا القدر هذا يعني يقدر يدير لك مشكل كتلقى محلول بهذا القدر هذا يعني فاش كتلوح يعني, شا... يعني كتخرج الخيط ممكن يحصل لك هذه البيكاب كيتحل مزيان يعني البيكاب كيف كاتلاحظوا راه كيتحل كيتحل مزيان و... وبالنسبه للصوت ما كديرش اطلاقا شي صوت فاش كتجمعها اطلاقا ما كدير تا صوت إيه... سايلنس يعني ما كدير تا صوت اطلاقا يعني وسود ومريحه بزاف الخدمه ديالها وبالنسبه للغوتو فاش كترجع لابيدالور يعني ملي كتصيد بهذه الماشين هذه كتحس باللي لا كتصيد بالكاستين ريد يعني نوريكوم واحد الكاستين ريد عندي ديايا يعني الماكينه ديال تقنية ديال الصيد يعني بتقنيه الجر بحال هادو حتى هادو يعني فاش كتصيد يعني لافونتاج ديال هاد الماكينات هادو فاش كتصيد بهم يعني الرتور هذه خا... نورمالمون فاش كتلقى فاش كتهبط البيدالور يعني ما كتلقاش توال اول 2 ملي ولا 1 ملي ديال عند يعني الرتور اللور هادي احسن منها أنا تعجبت صراحة الله، يعني هاد الماكينة هادي فاش كترجع لبيدال اللور ما كتلقاش ولو نص مليم ديال الروتور، عكس الماكينة الأخرى، يعني غاتسمع، فاش كترجع للمشين اللور غاتسمع واحد الصوت، اسمع يعني الروتور كتسمع، ل... وشي مرات كتزلق كاع البيدال، يعني ل... كتسمع الروتور كتزلق، بحل... دي حي... ديال يعني السكندير روتور كتسمع يعني كات حتى يعني الرحاب ممكن يمشي لك فهاد الحاله هذه يعني هاد هذ الماكينه هذه كتهنى منات مشكل كامل يعني ميمكنش يعني تختار لك من الداخل يعني كديما حتى الماء عندها واحد الاتجاه وبالنسبه للناس اللي كيصحاب لهم باللي يعني الماشين ديال السيركاستين راهم بحال ديال الصيد بتقنيه الجر يعني راه متلاقى ماشي بحال بحال علاش نعطيكم هاد المعلومه بالنسبه لي ماشين اللي تصنعوا بحال هادو لتقنيات الجر يعني الشركه عارفه بأنك انك غاتلقى تلوح وتجبد تلوح وتجبد بزاف د المرات في النهار يعني تقدر تلوح تقريبا حتى لستين مره في النهار أه ولكن تقدر تلقى واحد لا ماشين اللي مصنوعه للسيرف كاستين يعني غاتصير فيكسها في القصبه وتلوح وتخليها يعني تقدر تلقى انك مثلا امتى غاتجبد 60 مره غاتلقى تجبدها في عامين ولا في عام كتلوح وتجبد تقدر مثلا فاش كتخرج تصيد مرة وحدة مثلا إيه في, يعني في النهار تقدر تكون مثلا لونسي ستة مرات المرات ولا سبعة د المرات ولا ثمانية د المرات ماكسيموم فهمتي إلا كنت واحد مثلا كصيد يوميا تقدر مثلا تلونسي في أيام ولا عشرة أيام يعني أنت الخدمة اللي كتخدم هادي في النهار تقدر تخدمو في هادي في شهر ولا في عام يعني العدد ديال الطريق يعني عدد المرات فاش كتجمع السبيب ويعني فاش كتجمع السعرة أو الخيط يعني يضاعف أضعاف مضاعفة يعني العدد باش كتجمعو بالماكينه العاديه اللي مخصه يعني بطريقه الصيد العادي ماشي التقنيه الجر هذا من جهه بالنسبه يعني نكملوا لافيش تكنيك ديال هاد لا هادي بالنسبه للسرعه ديال دوران او يعني سرعه السرعه باش كتجمع الماكينه يعني الخيط هي السرعه ديالها هي واحد وبالنسبه للوزن ديال هاد لا هادي 260 غرام فقط وبالنسبه للدراك او يعني لسرعه الان يعني ما ديال الكبح في الخيط يعني فاش كتكون شديتي حوطه كبيره وكتجر يعني ممكن توصل حتى ل كيلو ديال الدراك بارابور هادو كتلقى فيهم 8 كيلو ديال الدراك يعني في لا فيش تكنيك ديالهم ولكن فاش كتستيهم في الواقع ما كتلقاش حتى 4 كيلو مقاده يعني تقدر تشد حوطه ديال 6 كيلو يعني ولا عشرة كيلو تقدر تكرفصك بعد الماكينه هادي العكس ديال هادي أه يعني كاينه يعني يعني لافونتاج فيها لي غولمون الداخل يعني ماشي بحال هادو كتلقى فيها غير جديدات كدور يعني كتحبس بحال هكا يعني كتلاحظ كالمكنه كتل كاينه كت... يعني رخيص بشويه ماشي بزاف باش ضرب باش شريت هالماكينه هذه يعني شحال طقات كتبقاهم مكلفصه وحليتها وزيدتها من الداخل ومع ذلك ما ماشي بحال هذه هذه هذا هو الريفيو يعني ديال اليوم بالنسبه لديوا كروسفاير يما كاينه زوينه يعني نقيه يعني صراحه الله يعني تفاجات انا بهاد الكاليتي هادو اللي يعني با دير الكروس فاير حيت تشتق... شفت انا خدمت ماكينات اخرين ولكن بالنسبه لل... لل... يعني هذه ديال تقنيه الجر اول مره ناخذ دات دد... السيري 3000 في دايو وصراحه الله يعني انا عجبتني بزاف و كنصح الناس ياخذوها يعني بالنسبه لهاد يعني بالنسبه لها يعني, ب... يعني بارابور لبري ديالها ولا كاليتي عطاو يعني مزيان مزيان مزيان وبزاف يعني آه تقريبا انا خليت بزاف ديال الماكينات قبل دي عندي ماكينات اخرين غير هذا الشيء هادو سوسون دي ماشينينين ديال الشنوه عندي دي سوسون غير عاديين هذه خلاص آه. شي نهار ندير لكم شي ريفيو على هذه كيفاش كنخدموا بها يعني كيفاش نخدموا بهاد الماشين حتى هي تشاهدوها في الفيديو الجاي ان شاء الله اليوم خاص فقط نهضروا عليها فقط ديوا وان شاء الله غنشوفوها ان شاء الله يعني واللي غادي نبدا يبدا الموسم ديال الصيد ديال بلاك باس غادي نخدمها ان شاء الله دونك بالنسبه لا كاباسيتي ديال الخيط هذه كتهز بالنسبه الى عندك ال 23 ملم مثلا يعني كتهزم 150 متر الى عندك مثلا تقريب من الخيط ديال 28 كتهزم 100 متر ديال الخيط آه يعني انا غالبا تنخدم ب 18 حتى 14 ملم دونك تقدر تهز ذاك 170 متر ديال الخيط يعني كافيه جدا كافيه باش انك تخدم بها مزيان ومريح يعني صراحة مهم ماكينه زوينه مجموعه خفيفه وصوليد طبيعه الحال حساب البادي مصنوع من الكربون الى هناك انسي هذا الفيديو دينا اخواني السلام عليكم وشكرا على المتابعه السلام عليكم